Právě přichystáme loutky do nového představení o, o, o Zlaté rybce A tam právě byl specifický požadavek výtvarníka, kdy ta loutka vlastně měla mít normální pohyblivost loutky a přitom byla potřeba, aby dokázala sama stát na ty scéně. Takže tam jsme řešili i trošku technologický problém, což je vždycky u loutky vlastně dvojí dvoj věc. Jedna věc je, jak ta loutka vypadá, druhá věc je, aby vlastně správně fungovala. Takže nejdřív vlastně musí dobře fungovat a pak může nějak vypadat. My jsme hledali vlastně nový titul pro pro děti z mateřských školek vlastně od, od tří let a protože už jsme dlouho nedělali žádný klasický titul pohádkový docela, tak jsme si říkali, že zase na čase se k tomu vrátí, protože myslíme, že i klasický pohádkový titul do divadla jako našeho typu patří. A, no a zároveň si myslíme, že Zlatá rybka že, že nabízí spoustu zajímavých jako vizuálních možností a výtvarných výtvarných motivů, které se můžou zajímavé vlastně realizovat a tím, že to rži, bude reživa Kamel Bělohlávek, který je zároveň scénograf, tak si myslíme, že to divadlo bude velmi, nebo představení bude velmi výtvarné a velmi vizuální a, a tak se na to těšíme. Premiéra bude 16. března.